الله <تصفيق> أكبر الحمد لله ودو يفرحون بما No. اوووو <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله السلام الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أدنا الصراط المستقيم، صراط الذي وين المقطوب عليهم ولن امين وقال الذين كفروا برسلهم لخرجنكم لنخرجنكم من اوانا أو يزرع كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نبتت خبيثة من فوق الارض لا لها من قرار يثبت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله انعمت <تصفيق> علي عند بيتك المحرم ربنا ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي إليهم وارسلهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نؤمن وما يخفى على الله يا سميع الدعاء سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله دين نملمن كيف سمي الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم سمي الله لمن حمده الله اكبر الله يوم <تصفيق> <تصفيق> لَوْ ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا, ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لِبَشَرٍ قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال من حمإ مسنون قال خذ منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانت الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أويتني أويتني لأزينن لهم لأزينن الله <تصفيق> <تصفيق>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 الرحمن الرحيم ما نعبد يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا في جنات وعيون ادخلوا بسلام آمن قالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجا إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر, الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين من رحمة ربي آتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وفضينا إليه إلي ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع وجاء المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفرحون واتقوا الله فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليا سافلا وأمطرنا وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيلهم مقيم إن في ذلك لا فانتقمنا منهم وانهما لبما من مبين. الله اكبر. سمع الله لمن حمده، الله اكبر.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 أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مُعْرِضِينَ وكانوا يَنْحِتُونَ من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وإن الساعة لَآتِيَةٌ فاصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتَيْنَاكَ سبرا من المثاني والقرآن العظيم لا تهدن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقدسين الذين جعلوا القران يضين فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وعلي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 bang وتحمل اثقالكم لم تكونوا الى بلد لم تكونوا باله الا بشق الأنفس ان ربكم نرا رحيم والخير والبغال والحكيم وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُفْتَرِقًا أَلْوَانُهُ إن في ذلك آية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا, لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون وتستخرجون منه حنية تلبسونها وتروا الفلك مباخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رماسي أنتم بكم وأنهارا وأنحوه صبرا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِنْ دَعُو الدُّرِّمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِن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 الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وين المغضوب عليهم ولا الظالمين إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون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 يحملوا أوزاعهم كاملة يوم القيامة ومن موسى الذين يضلونهم بغير علم أنا ساء ما يزنون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم عليه السقف من فوقه وتهول ذاب وتهول ذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزين يخزين ويقول. تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جنم خالدين فيها فنبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة عدن يدخلونها تجري تجري من تحتها الأنهار الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دخلوا الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَ يَوْمُ الْمَلَائِكَةِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَ يَوْمُ الْمَلَائِكَةِ أو يأتي, أو يأتي أمر ربك فذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فصابهم سيئات ما عملوا ما أملوا رحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر, أكبر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 لفضيلة عليهم محمد راتب عليهم الله اكبر سمي الله لمن حمده الله اكبر الله صراط الذين أمنت عليهم ويل المغلوب عليهم ول الضالين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب فَإِنَّ رَبَكُمْ محمد راتب ما في السماوات وما في الأرض من دابة, من دابة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمنون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله اكبر الله اكبر وقال الله لا تتخذه إلهين اثنين إنما هو إله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 فتمتعوا, فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون الله أكبر سمي الله لمن حمده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 وَإِلَى الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَسْتَنْقِرُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بالأنثى, بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ الله وتصفوا لسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فسين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما سمي الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله يسقيكم مما في بطونهم من بين فرف من بين فرف ودم لبنا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والآناب والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. <sofi> <تصفيق> الله أكبر. سمع <تصفيق> <أفريق amo> <تصفيق> <أ like> الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر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 الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون من بطون اماتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والابصار والابصار الافئده لعلكم تشكرون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 يوم طعنكم يوم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشوارها أساسا, أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما, مما خلق ظلالا وجعل لكم, وجعل لكم قوم حر باسكم كذلك يتم عليكم لعلكم فان تولوا فإنما فإن عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم ينكرون أكبر. سميع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ وَرَبُّ الْعَذَابِ فلا يُخَفَّفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فلا يُخَفَّفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رأى الَّذِينَ أَشْرَفُوا شَرَفًا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونسلنا عليك الكتابة بيانا ونسلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وودا ورحمة وبشرى للمسلمين الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. السلام